Jeste li se kada pitali kako učiniti psa sretnim? Znam da jeste i zato ste ovdje, zar ne? Psi su emotivne životinje koje obožavaju kada mogu učiniti svog vlasnika sretnim. Budite dobri prema svojim psima i oni će vas nagraditi svojom neizmjernom vjernošću i ljubavlju, kako? Sastavio sam u isto top 10 stvari koje čine vašeg psa sretnim i veselim. Deseto, dajte psu novu igračku. Psi su ponekad kao djeca. Nakon nekog vremena dosadim stare igračke te obožavaju kada dobiju nove. Što ako pas već ima puno igračaka? Ako vaš pas već posjeduje puno igračaka, pokušajte rotirati redoslijed onih koje ćete mu dati. To će razbiti monotoniju i dosadu te održati psa sretnim. Isto tako ako pas uništi igračku poput plišanca nemojte vikati. Svima ponekad proradi prirodni instinkt da unište nešto i to im pomaže da ostanu oštri. Također ponekad je to znak ako je ta igračka dosadna i vrijeme je za novu. U svijetu postoji puno igračaka. Pronađite onu koja će oduševiti vašeg psića i učiniti ga sretnim. Deveto, odvedite psa na šetnju ili trčanje. Psi ne vole konstantno biti zatičeni u kući ili boksu. Gotovo svi psi vole kada ih izvedete na šetnju ili trčanje, pogotovo ako ih očekuju nagrade i prijatelji u psjećim parkovima. Također fizička aktivnost stimulira psa. Naime psima je potrebno da budu izloženi raznim zvukovima, mirisima i novim situacijama. Dakle fizička aktivnosti poput šetnje i trčanja pomažu fizički i mentalno stimulirati vašeg psa. Kako učiniti šetnje zabavnijima? Konstantna šetnja ili trčanje je odlična tijelovježba za pse. Ipak, dobro je ponekad se zaustaviti i dopustiti psu da pronjuška i istražuje okolinu. Čak i ako uvijek šećete istom ulicom pašće uvijek naići na neki novi miris ili novu zbudljivu situaciju. Osmo, održite psa zdravim. Znam, ponekad nije najzanimljivije konstantno brinuti o higijeni i zdravlju psa. Ipak zdravlje je bitno kako bi se vaš kućni ljubimac osjećao sretnim. Održavanje psa zdravim podrazumijeva, brigu o higijeni zuba, brigu za dlaku, prevenciju protiv buha gliste i krpelja, cijepljenje psa, preventivni posjed veterinaru svakih 6 mjeseci, praćenje znakova karakterističnih bolesti za pojedinu pasminu i brigu o težini psa. Zašto je zdravlje bitno za sreću psa? Konstantni bolovi i svrbiš mogu činiti psa anksioznim i nesretnim. Dakle jedna od osnovnih preduvjata za sreću psa je upravo njegovo zdravlje. Sedmo, dresirajte psa i naučite ga nove trikove. Psima je osim fizičke potrebna i mentalna stimulacija. Dresiranje je poželjno za pse jer su pametni i mogu naučiti nove trikove brzo. Također učenje novih trikova je odlično za pse jer provode vrijeme s vama. Dresiranjem uspostavljate posebnu vezu sa svojim kućnim ljubimcom. Također psi obožavaju provoditi vrijeme s osobom koja im pruža udobnost i sigurnost. Što napraviti ako je pas manje poslušan? Sivo je snažnog vođu koji postavlja ograničenja te nagrađuje za dobro ponašanje. Koristite poslastice i pohvale kao motivaciju za učenje, imajte realna očekivanja i vodite računa o svojim osjećajima. Više od Resvori pasa možete vidjeti u poslovnoj playlisti koji sam pripremio za vas, link je u infokartnici odnosno gornjem desnom uglu ekrana. Šesto, Dopustite psu da se druži s drugim psima. Naši krzveni kućni ljubimci su društveni i u pravilu vole upoznavati nove ljude i pse. Naravno, uvijek ima izuzetaka i ponekad psi ne reagiraju najbolje na nove ljude i pse. Što napraviti da pas lakše stječe nova poznanstva? Ponekad se psi nelagodno osjećaju kada ih odljednom stavimo u prostor gdje se nalazi puno nepoznatih osoba i pasa. Upoznavanje novih osoba i pasa na poznatom prostoru i to postepeno jedan po jedan pomaže kućnom ljubimcu da se osjeća sigurnije i lakše stječe nova poznanstva. Dakle, uzmite u obzir osobnost vašeg psa. Peto, hranite psa s dobro balansiranom hranom. Psu je potrebna hrana koja zadovoljava sve njegove nutritivne potrebe. Tako je radi se o dobro balansiranoj hrani. Znate li šest najvažnijih nutritivnih potreba psa? Prvo, voda. Najvažniji nutrijent je svakako voda i ovisno o individualnim potrebama vašeg ljubimca ponekad je potrebno osigurati vodu kroz hranu. Kao primjer vlažna hrana sadrži 60% do 87% vode dok suha samo 3% do 11%. Drugo, proteini. Potrebno je prilagoditi količinu svakom psu individualno. Najbolja hrana sadrži najviše proteina koji su životinskog podrijetva, a ne biljnog. Treće, masti. Masti su potreban nutrijent psu, ali preveliki unos rezultira povećanjem mase. Količina potrebnog unosa ovih si najviše od dobi, veličini i životnom stilu kućnog ljubimca. Četvrto, ugljikohidrati. Imaju pozitivan utjecaj na zdravlje psa, a posebno su korisni kod rasta ljubimca. Peto, vitamini. Najveće potrebe pasima za vitaminom C. Ako kupujete hranu za psa tada ne trebate brinuti jer komercijalni proizvođači često stavljaju količine koje premašuju minimalne zahtjeve. I šesto, minerali. Količina potrebnog unosa minerala je vrlo mala te je potrebno da hrana sadrži u ravnotežene količine jer prekomjerna količina određenih minerala smanjuje apsorpciju drugih. Dakle dobro balansirana i kompletna hrana zadovoljit će fiziološke potrebe vašeg kućnog ljubimca i omogućiti mu da bude zdraviji, energičniji i sretniji. Četvrto, pružite psu komfor i sigurnost. Psi baš kao i ljudi imaju potrebnost za sigurnosti i pripadnosti odnosno ljubavi. Dakle, naši ljubimci su sretni kada imaju mjesto gdje se osjećaju udobno, opušteno, sigurno i kada im vlasnik posvećuje pažnju. Kako prušiti psu komfort i sigurnost? Napravite osobni prostor za psa, najčešće je udobni krevetići gdje spava. Upoznajte ga sa svim ukućanima i kućnim ljubimcima. Napravite raspored aktivnosti za psa. Nemojte kažnjavati i vikati na psa za negativna ponašanja, već potaknite pozitivna ponašanja. I smanjite anksioznost kada je pas sam pomoću TV-a, glazbe, uključenog svijetla i sl. Dakle zadovoljite potrebe psa za sigurnost i pažnjom, što će vas dovesti također jedan korak bliže sretnom kućnom ljubimcu. Sada slijede top 3 stvari koje će učiniti vašeg psa sretnim i veselim. Spremni? Treće, igrajte se sa psom. Pas voli igre s vlasnikom i obitelji jer se i on osjeća članom obitelji. Vlasnici pasa misle da je jedno moguće igrati sa psom vani u dvorištu ili na livadi, iako je to najprihvatljiviji oblik zabave koji će zasigurno razveseliti psa, postoje razne igre koje možete igrati sa psom u stanu ili kući. Primjer su igre skrivača, puštenje pjesama i plesanje i isprobavanje aplikacija za selfie i zamjenu lica. Postoji jedna super igra koja će učiniti psa sretnim čak i ako niste u njegovoj blizini, a zove se Lof na Blago. Naime, kada odlazite, sakrite psu nekoliko omiljenih poslastica po kući. Ova igra daće psu za animaciju kada vas nema i učiniti ga sretnijim. Drugo, nagradite psa s nagradama i podragajte ga češće. Konstruktivni savjeti nas čine boljima, ali ipak spontane nagrade i komplementi brzo podižu naše raspoloženje i čine nas sretnijima, zar ne? Psi također obožavaju nagrade i pohove, a u većini slučajeva i maženje. Svaki puta kada vas učine sretnijima, prošite svojim vjernim krizanim kućnim ljubimcima dijelić sreće tako da ih nagradite i podragate. Također vaš će se pas češće osjećati voljenim što će ga dugoročno učiniti sretnim. Kako biste dodatno usrećili psa pokušajte isprobati neke nove poslastice te ih s vremenom rotirati. Novi mirisi i nove teksture dodatno će zaintrigirati i razveseliti vašeg psa. Za samo nekoliko trenutaka vidjet ćete posljednji trik koji će vam pomoći da učinite život vašem psu sretnijim i veselijim. Naučite znakove koje vam pas pokazuje i reagirajte na njih. Naši kućni ljubimci često uspostavljaju snažnu vezu s nama i jednostavno im je potrebno naše društvo. Potrudite se da bolje razpoznajete nevrbolne znakove koje vam vaš ljubimac daje kada ste u blizini. Primjer nekoliko znakova, pas ima široko otvorene oči znači da pas traži pažnju. Pas se baca na leđa, vjeruje Vam i želi Vam ugoditi, podragajte ga po trbuhu. Pas stavlja šape na Vaše koljeno s izazovnim pogledom, izaziva autoritet i želi dominirati. Pas se naslanja na Vas, traži kontakt ili Vam donosi svoje igračke, voli Vas. Pas je opušten, tijelo mu se trese i maše repom, sretan je. Postoji mnogo drugih neverbalnih znakova kojim Vam pas pokazuje razne emocije. Reagirajte na njih kako biste učinili psa sretnim i veselim. Također nemojte zaboraviti na vlastite emocije. Znanstvena istraživanja potvrdila su da psi mogu razlikovati ljudske emocije. Možda ste i primijetili da se pas drugačije ponaša kada ste napeti sretni ili tužni. Dakle budite opušteni i sretni pored psa kako bi se i vaš pas osjećao sretnim. Ako znate za još neke stvari koje sam propustio u ovom videu, a učinile su vašeg psa sretnijim i veselim, svakako vas pozivam da ih podijelite sa svim ljubiteljima životinja kao komentar u opisu. Želite li vidjeti više? U opisu sam pripremio za vas linkove na video zapisu top 10 stvari koje psi obožavaju, mrze i još mnogo više. Ako vam je video bio koristan i dobar kliknite like i pretplatite se kako ne biste propustili nove u budućnosti. Sačuvimo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!